Morjes! Tällä viikolla tuli yksi mukava vuosipäivä täyteen ja yksi hyvin ikävä vuosipäivä täyteen. Se mukava vuosipäivä oli se, että äh, ollaan puolison kanssa nyt oltu vuoden verran kihloissa, mutta se nyt ei ole tämän video aiheena, vaan se toinen ikävämpi vuosipäivä, eli Venäjän aloittaman sodan vuosipäivä, 24. helmikuuta. Vuosi tuli täyteen tätäkin hulluutta. Ja se nyt on varmasti semmoinen hetki, joka on aika lailla painunut jokaiselle mieleen, että muistaa missä, missä oli sillä hetkellä, kun se sota alkoi. Itse muistan, että sinä kyseisenä päivänä niin olin, oli vapaa päivä itsellä ja nukuin, nukuin pitkään ja heräsin joskus 12 aikaan päivällä ja sitten tota, hyvin nopeasti se tuli sitten ilmi, ilmi, että nyt on jotakin massiivista tapahtunut. Se ei niinku ollut mikään täys yllätys. Että itse asiassa en sille halua itseäni kehua, mutta osasin sille aavistella jo joulukuussa 2021. On tällä kyseisellä YouTube-kanavalla julkassut video, jossa, jossa tota, kerron, että on aika ilmeistä, että Venäjä hyökkää Ukrainaan, mutta se operaation massiivisuus oli tietysti Yllätys ehkä itsellekin, niin kuin kaikille muillekin pääsi yllättämään. Ja kyllähän tässä niin kuin moni asia on muuttunut vuoden aikana sen jälkeen, kun Putin päätti sinne hyökätä ensinnäkin tuota luottamus... Venäjää valtiona on täysin murentunut. Luottamus ylipäätään venäläisiin ihmisiin on heikentynyt Suomessa ja varmasti ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Tällainen niin kuin russofobian uusi tuleminen, ryssittely uusi tuleminen, jotka niin on on jotenkin aika ymmärrettäviä inhimillisiä reaktioita, että ei minusta ihan hirveästi voi syyllistää siitä, että on vihaamielisiä tunteita venäjää ja venäläisiä kohtaan. Ja tietysti Suomessa mielipide NATOsta muuttu yhdessä yössä aika pikaisella aikataululla jätettiin Nato-hakemus, joka nyt on vielä siellä Turkin ja Unkarin tota, jumituksessa, mutta, mutta mutta varmasti sekin mu tässä aukeaa jollakin aikavälillä, tai jos ei aukea, niin silloinhan Nato ei ole mahdollista kenenkään liittyä käytännössä. Eli se on niin kuin NATO aika lailla semmoinen uskottavuuskysymys, että jos jos tuota, NATO mainostaa tällaista avoimien ovien politiikkaansa ja sitten kuitenkaan käytännössä sinne ei pääse liittymään, kuin joku änkyrä vastustaa niin silloinhan se ei ole avoin ja sehän vasta niin kuin olisi. Todellinen riemun voitto tälle Putinin regiimille, että NATO ei, ei niin ole sanansa mittane millään tasolla. Että kyllä se on pakko, pakko se asia järjestyä, muuten, se ei ole, muuten siihen ei pysty liittymään. Sehän on näin yksinkertaista se asia. Ja, tota, nyt en ole en ihan hirmu tarkkaan, en ole tätä päivittäistä uutisointia sieltä Ukrainan rintamalta seurannut, johtuen siitä, että en ole mikään niin kuin tällainen sodasta ja tekniikasta ja rintamaalinjoista. Ja Tämmöisistä asioista en ole mitenkään yleinmäärin kiinnostunut ollut koskaan. Mutta sen, sen verran tiedän, että siellä nyt tämän talven aikanaan, niin ei ole mitään isoja läpimurtoja tapahtunut kummaltakaan puolen. Ja varmasti niitä saa odottaakin äh, si siihen asti, kunnes lumeet sulaa ja vähän paremmat kelit sitten. Ja, tota, en sitten mit, nyt vähän vaikuttaa siltä, että on tällainen pattitilanne siellä menossa ja isoja muutoksia ei välttämättä seuraaviin kuukausi ole tulossa. Se on tietysti positiivista sinällään, että, että Venäjä ei ole ainakaan vielä käyttänyt tuota, kemiallisia aseita ilmeisestikään eikä taktista ydinaseetta, että mitään ei voi niin kuin laskea pois kuvia, joista kaikki on mahdollista kun tilanne menee riittävän epätoivoiseksi mutta se on sentään positiivista, että näitä Näitä aseita ei ole vielä käytetty. Sitten ikävää tietysti on, että minkäännäköistä ratkaisua ei ole niin näköpiirissä. Ei ole mitään toivoa mistään rauhanneuvotteluista. Ja, tota, ei, ei varmasti kummallakaan osapuolella ole sellaisia intressejä tällä hetkellä että varmaan vielä pitkä aikaa jatkuu tämä, ellei sitten Venäjä päätä tehdä tällaista epätoivosta tekoa, kuten kemialliset aseet ja taktinen ydinase, jotka kuuluvat heidän sotilasdoktriiniinsa. Tuota. Nyt sitten se. Se, mikä tietysti on monia ja ihmetyttänyt, on se, että miksi Venäjällä kansa ei ole noussut kapinaan tätä Putinin hallintoa vastaan. Niin no, tietysti siihen on yksi syy se, että kun siellä, ää, jos menet mellakoimaan tämmöisen asian puolesta, niin miliisi tulee ja pieksää sinut ja heittää siperia vankilaan tai tappaa. Niin semmonen kummasti vähentää sitten haluja Mutta sitten taas toisaalta, että jos riittävä iso joukko ihmisiä lähtis sinne kadulle Niin ei se milisinkään voimaa rajata, että ei se pysty valtavia väkimassoja kontrolloimaan Ja silleen, mutta eipä siellä, se on tietysti Monille ihmetyksen aihe, mutta Venäjähän ei ole koskaan ollut mikään niin kuin demokratia. Että se on aina ollut, ollut tuota, keisarin tai saarin tai Neuvostoliiton pääsihteerin äh, johtama niin kuin hyvin tällainen autoritäärinen valtio. Niin, tuota, ei siellä ole mitään semmoista perinnettä. Vallankumouksia tietysti on tapahtunut ja semmoinen voi olla tuloilla ja varmaan tuleekin, mutta aikataulusta ei tietenkään pysty mitään sanomaan. Mutta joo, kyllähän tämä vuosi on kyllä isoja muutoksia tuonut, tuonut tullessa ja So, sopii vaan toivoa, että toista vuosipäivää tälle sodalle ei nähtäisi, mutta sitten toisaalta sopii myös toivoa sitä, että ei mitään Venäjän puolelta epätoivoista vetoa nähdä tässä, että, että en, en tiedä vaikea. Vaikea paikka ja on se kurjaa, että Euroopan maaperällä on tämmönen massiivinen sota, sotilaallinen konflikti koko ajan menossa. Vaikka se nyt uutisista aina hälveneekin ymmärrettävistä syistä, kun muutakin tapahtuu maailmassa. Mutta joo, toivotaan, että ensi vuonna niin tähän aikaan niin ei tarvii Toista vuosipäivää viettää tämä ikävä asia osalta. Nyt tällä erää sitten ei sen kummempaa, niin kiitokset katsomisesta ja ensi viikolla uuden aiheen kanssa. Moikka!